Τώρα είσαι Μαγκή αληθινός! Τι, ε, όχι! Υπάρχει μια απολύτως λογική ε, εξήγηση, γιατί έπρεπε να... Απλώς ευχαριστήσει το, φίλε! Εντάξει, καλά, ίσω είμαι λίγο ξέρει. Μαγι προσφυλής! Σαν πήγαν μπροστά σου